سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا ویدیو ها مورد ضارتتون قرار گرفته باشه مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما مجموعه شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و میبیید ویدیوهایی ما در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی که این پایین می بینید اطلاعات به روز در خصوص بازارهای مالی از جمله کریپتوکارنسی منتشر میشه. امیدوارم که ما رو تو این شبکه ها دنبال کرده باشین اگر تا الان این کارو انجام ندادیم پیشنهاد میکنم کانال یوتیوب ما را با زدن دکمه سابسکرایب دنبال کنید اون دکمه زنگوله را اگر فشار بدید از آخرین اطلاعات و اخباری که ما به لحظه داریم به اشتراک میذاریم مطلع میشین خب تو این ویدیو قصد داریم در مورد خصوص تفاوت های آیکیو با آیکیسیو صحبت کنیم این عملا آخرین ویدیویی که ما در حوزه ای سی او داریم تهیه میکنیم اگر شما به یکباره وارد این ویدیو شدین پیشنهاد میکنم که اول ویدیو آیسی چیست رو ببینه این بالا براتون کارد میکنم و ضمناً ما مجموعه کاملی از این ویدیوهای مربوط به مقایسه آیسی یعنی تأمین مالی از طریق عرضه اولیه سکه در بازار کریپتوکارنسی با سایر ابزارهای مالی تهیه کردیم که این بالا این مجموعه ویدیو رو براتون کارت میکنم حتما مشاهده بکنید مجموعه این ویدیوها به شما آگاهی کاملی میده که وقتی وارد این بازار میشین بدونید از کجای کارو شروع کنید کجا ریسکش بالاتره کجا ریسکش کمتره کجا میتونید توقع بازدهی بیشتری داشته باشید و بر اساس میزان ریسک پذیری خودتون بتونید در خصوص تامین مالی که میخواین انجام بدید یا سرمایه گذاری که میخوایین انجام بدین تصمیم گیری کنید خب این آخرین ویدیو و یکی از جذابترین ویدیو هست. تازه آخر این داستان میفهیم که شما تازه اول راه هستین و تجربه ای که توی این هوزه بدست دست میارین بسیار بسیار ارزشمنده و تازه با کلی ابزار مالی جدیدی که ما فقط میخوایم اسمش رو ببریم و برای شما توی کامنتی که در نهایت زیر پست همین ویدیو در کانال یوتیوب اون به اشتراک میذاریم برای شما اونا رو توضیح بدیم چون دیگه اگه بخوایم وارد اون مسئله این فکر میکنم تقریبا سه 4 ماه ما زمان ما رو بیبره و شما رو که تازه بفهمیم که این قصه چیه و اینو می ریفر بدیم به خودتون که و محول کنیم به خودتون که اگر علاقمنندین به این صورت ادامه بدیم. خب تاریخچه که از آیسی وجود داره و آیسیسی عملا یه تاریخچه نه چندان جوری هست. این اینیشیال کوین آفرینگ با خلق زنجیره بلوک از سال 2012 یه مقدار جون گرفته رشد کرده تا الان اومده خوب میدونید بحث زنجیره بلوک 2008 بوده بعد 2009 بیت کوین میاد با رشد بیت کوین تازه همه میفهمن بلاک چین چیه بعد خیلی ارضای تری اضافه میشه که اگر اشتباه نکنم الان بالغ بر 6 هزار تا کوین و توکن توی بازار وجود داره بله این تعداد تعداد خیلی زیادی حالا انتخاب کردن از بین اینا خیلی کار مشکلی براتون یه ویدیو در این خصوص تهیه کردیم که اصلا این 6 هزار تا چیا هست چیا نیست و بتونید از سایت های مرتبرره که مربوط به این زمین است بتونید پیدا کنید بالا کاردش میکنم که، ببینید، اینا همه ابزارهای مالی هستند و این تنوع در این ابزارهای مالی داره سلایق مختلف رو پوشش میده مثل شبکه های تلویزیونی متعدد میمونه همه اون برنامه ها رو میتونه توی یه شبکه بگم چرا جدا میکنند، چرا مثلا یه شبکه ورزش شبکه آشپزی، موسیقی و, و, و سینمایی حالا تو جانرهای مختلف تهیه میکنند و جدا میکنند این به خاطر اون جذب مخاطب خاصشه پس شما هم با عنوان سرمایه گذار باید بدونی که کدوم حوزه داری میری چجوریه چیکار باید بکنی و اگر با عنوان یه سرمایه یعنی دارای یک ایده و یک محصول هستی باید بدونی از کجای کار باید شروع کنیم دیدن این ویدیو از این برای شما جذابه که تازه با یه دنیای خیلی بزرگتری مواجه میشین که حالا حالا ها باش کار دارید مت ویدیوهای گذشته ما این مقایسه رو در حوزه آی پیو انجام دادیم، اس او انجام دادیم، آی یو انجام دادیم، ونچر کپیتال، کراد انجام دادیم و مقایسه کردیم و توضیحات کاملی رو از پیس فنی و معاملهگر گر براتون توضیح دادیم و الان رسیدیم به انتهای این بحث، نه انتهای مقایسه آی او یا ابزارهای مالی تو این حوزه. خب آی سی سی او مخفف اینیشیال کانورتبل کوین آفرینگ، یعنی شما داری یه سری توکنی میخرید که در نهایت تبدیل به سهم از اون طرح میشه احتمالاً با اوراق مشارکت آشنا هستین یا از این اوراق مشارکت تهیه کردین که در نهایت یک سری از این اوراق مشارکت به غیر از اینکه یک کوپونی دارن که به شما هر سه ماه دارن یه سودی رو میدن یا سالانه سود میدن یا پایان تر یه سودی رو میدن یا شما به کسر می‌خرید اینا اینا هم که توضیح دادم کلی ابزار مالی توی بازار سرمایه هست یه سریشون هستم که قابلیت تبدیل به سهام دارن این دقیقاً مپ شده با همین تر همونطور که مشاهده می‌کنید آیسی او یعنی عملاً جمع بزف آی پی او بذو او یعنی در نهایت سهام شرکت خرید شده پس از آیسی او به صورت توکن بین سرمایه‌گذاران تقسیم میشه یعنی شما سهامدار اون میشین یه داری که پایان دوره میتونه سود بگیره از نوسان قیمت میتونه بهره شد و یه دیویدندی یه دی پی اسی آخر سال مالی انجام میشه که بین سرمگزارها تقسیم میشه اینا چرا انقدر متفاوت شد؟ به خاطر اینکه بتونن سلاقه مختلف پوشش بدن نه تنها سلیغه بلکه بتونن طرها و ایده هایی که مدلهای مختلف تعمین مالی رو میخوان انجام بدن هم پوشش بده و خب مجموعه این ها به شما داره کمک میکنه که نسبت به موضوع آگاهی کاملی پیدا کنید اگر ویدیوی مقایسه آی سی آی پی رو ندیدیم پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینیم بالا براتون کاردش میکنم و مجموعه ویدیوهای این حوزه به شما کمک میکنه که یه دید خوب و کاملی در این حوزه پیدا کنید چرا اهمیت داره اصلا چرا اصلا بیام تو این حوزه بله یه سوال مهم اصلا میتونید تو آیسیو شرکت نکنید برید فقط خرید و فروش رمزارزها رو یا ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم و, و کلی ارز دیگه که تو این بازار وجود داره انجام بدین اصلا این چه ولی اگر بخواین تو این حوزه وارد چید و اون اون های رویایی رو داشته باشی باید بدونید این مسئله رو و پیشنهاد می‌کنم که این ویدیوهایی که ما تو تگ کردیم و حتما ببینید و بهتون تنظیم میدیم شما جای خوبه شروع کردیم ما هیچ وقت نمیگیم که برید یه چیزی رو بخرید فقط داریم آموزشش میدیم پس ریسک سرمایه گذاری بر عهده خود سرمایه گذاره و هیچ چیزی سمت ما نیست پس اینو در نظر داشته باشیم ولی به سوالاتتون پاسخ میدیم خب واقعا او مای گاد یعنی ای خدای من تازه این مقایسه ای که ما انجام دادیم شروع کار بود شما آئی او آئی ام او آئی دیو سی اوی دو رو دارید یو تی او سی او رو که با هم صحبت کردیم استی او ای تی او تی آر ام آی و و و تا آخر که می بینید و این جریان ادامه داره و واقعا شاید مقایسه اینها و دونستن همه اینا یه کار بسیار دشواری باشه و اگر کسی میخواد تخصصی تو حوزه ای بره پیشنهاد میکنیم که حتما به این مسئله بپردازه ما تفاوت‌های دیگر رو دیگه در قالب به ویدیو تهیه نکردیم. بلکه بر اساس توضیحاتی که داده شده و وجود داره و این مقایسه خیلی کوتاهی رو. در قالب یه کامنت زیر پست همین ویدیو در کانال یوتیوبمون منتشر میکنه اگر این ویدیو رو در از جای دیگه در سایر شبکه های اجتماعی میبینیم پیشنهاد میکن مراجعه کنید به کانال فاندر در یوتیوب و این پست اونزیر بخونید کامل و این تفاوت کامل باهاش آشنا بشین. امیدوارم از این مجموعه ویدیوهایی که ما تا الان تهیه کردیم و به صورت خاص این مجموعه ویدیوهای های که تهیه کردیم لذت برده باشین ما رو لایک کنید با اشتراک این ویدیو. در سایر شبکای اجتماعی و ارسالش برای سایر دوستاتون از ما حمایت می‌کنید. این پایین شما دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع رو می‌بینید. به اضافه لینک کانالمون که اگر تا الان عضو نشدید و علاقمند به این موضوع هستیم پیشنهاد می‌کنم حتما عضو بشین اون دکمه زنگوله رو هم حتما بزنید تا از آخرین اخبار اطلاعات با خبر بشین امیدوارم لذت برده باشین خدا نگهدار.